رابطنا قربانها أربومين من تثاريه الإرس في ألفين واثنى عشر تم اصدار أربوم عساة واحدة وهو على اسم أغنية المفضلة الأغنية التي جعلتني عشق صفتها وفي ألفين وأربعتاشر تم اصدار أربوم حالة حب وهو على اسم أغنية لا توجبني